Λοιπόν, έχω πέντε θεραλούντα για να μπορέσεις σε πίσω να μην πατήσεις χρόνο που θεωρώ να περιόριστα λίγο να μπορέσεις, οπότε επειδή ξεχωρίζει το τσόκοκλου σου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζεις να ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει για το σερφ που κάνεις, αλλά δεν έχεις το κατάλληλο σανίδι. Σιγά κύριε μου με την άμω το έργο. Έχεις και εσύ καλλιτεχνική φλέβα και ξεχωρίζει για τα έργα σου. Μ? Παιδιά λίγο, εσύ, λίγο παρακαλώ. Ξεχωρίζει επειδή ξέρεις να λύνει τον κάθε γρίφο με κλειστά μάτια. Έτοιμο. Να σου πω, αυτό βλέπω και εσύ ξεχωρίζει. Μπες στο ξεχώρισε.gr, δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό του Chococool και συνέχισε να ξεχωρίζει.